امروز هم با معرفی یکی دیگر از فیلم‌های برتر سینمای جهان در سال 2021 با شما عزیزان هستیم. با من همراه باشید. دین یه دکتر؟ آی To find a cure we have to push the boundaries take the risks if you're gonna run do it now dr michael morbius you've been missing for two months when you're a stranger Please. you a gift you always have People all over the world have my disease. From here. This could be my last this? chance. You're up to something. What is it? Then you were found on a container ship that washed up off Long Island. Faces look It's some form of bat radar. What else can I do? When you're alone. Johnny! Oh! I went from dying to being more alive than ever. It worked. Not exactly. I have increased strength and speed. What did you do to yourself, Doctor? I wish I knew. There has to be. There's something inside of me. Something that's broken. Yeah, Dr. Mike. You and I should stay in touch. I'd do Not anything to save a life. It's the hunt. And consume blood. Michael. We haven't had anything this good since that thing in San Francisco. The other half wants to control you, but I don't know what I'm capable of. You save lives, you don't take them, and you control it. I don't know. Half the city wants to kill you. <laughs> Are فیلم در ژانر ترسناک با هجج قهرمانی بر اساس ضد قهرمانی به همین نام در کتاب های کامیک منتشر شده توسط مارول کامیکس است. داستان فیلم درباره موربیوس از جذابترین شخصیت های مرتبط با اسپایدرمن است. مایکل موربیوس دکتر زیستشناس مشهور و برنده جایزه نوبل که به صورت مادرزادی از یک بیماری خونی و کشنده رنج میبرد که همین بیماری ظاهری زشت و بخشیده است. به همین دلیل در دوران کودکی خودش را از بقیه مخفی می کرد و بسیار منظوی بود. موربیوس پرخلاق ظاهر زشتش از خوش بالایی برخوردار است و از همان کودکی به مطالعه و تحقیقات علاقه داشت. او به یکی از متخصصین زیست انسان و حیوانات تبدیل می شود و جایزه نوبر را هم می برد. موربیوس در پی یافتن علاقی برای بیماری خودش دست به آزمایشات زیادی میزند. در یکی از این آزمایشات او تلاش کرد که از الکتروشک درمانی و دی این خفاش به یک درمان دائمی دست یابد که بر اساس اشتباه خودش را در وضعیت شده خوناشان است. او میتواند با گاز گرفتن اشخاص دیگر آنها را تبدیل به خونه شام کند، او همچنین توانایی پرواز کردن دارد و بسیار سریع و نیرومند است این فیلم به کارگردانی دنیل اسپینوزا که در 19 مارچ سال 2021 منتشر خواهد شد از بازیگران آن می‌توان به جرت لتو در نقش موربیوس آدریا آردونا در نقش مارتینه تام هالند در نقش مردن كبوتی اشاره کرد چه کار نکردم؟ داشتم دنبالت میگشتم، باتمان. تو چی کار کردی؟ از اینجا این جواب بزنیش. انشا، باشکی باروتی که ریدلر که بریتشه. من از پس خودم بر بیام مثل این نور که وقتی میره تو آسمون فقط واسه خبر کردن من نیست بلکه حشداری برای اوناست یه چیزو برام توضیح بده. تو میتونی به هر جایی که میخوایی بری درسته؟ به هر خط زمانی که بخوای و به هر دنیایی که بخوای. از چرا میخوایی بمونی اینجا و واسه این دنیا به جنگی؟ هستی؟ تو با تغییر دادن گذشته؟ با oh, این yeah. قدرت واقعی در این نیست که به سمت جنگ بودوی مردان ما در طول زمان قارت کردن، دروغ گفتن و کشتن شرافت هرکز از پهلوانی نمیاد از سرسختی و بیرحمی میاد